Тренувальна теплодимокамера. Сьогодні практичну фазу навчань тут долають два десятки чоловіків. Попередньо вони навчалися три місяці. Зараз по черзі ланкою в три бійці. В повному екіпіруванні вони заходять та виконують поставлені задачі в задимлених приміщеннях. Тепло димокамері є сходинки пандус, завали, хиткі ділянки, житлова кімната, кухня, вузький лаз та інші перешкоди димогенератором, криками умовних постраждалих, освітленням, стратоскопами, керую з Євген Кравцов. Звідси можна закривати, відкривати проходи, змінювати маршрути бійців, віддавати їм команди та в цілому слідкувати за людьми. Всередині все помічено, все розписано для того, щоб коли люди зайшли, от допустим, ...права сторона, тобі ж двері, де там перекриваються, де осередок пожежі, де обвал конструкції. Все, це все от розписано на пульту, тобі ж кожна кнопка відповідає за різний вид діяльності». В першій трійці, яка виконала завдання, командував 35-річний Сергій Іскра. Чоловік 15 років працював в пожежній охороні. Тепер проходить курс, щоб вступити до лав Державної пожежно-рятувальної служби. Була поставлена задача робота в непридатному для дихання середовищі знайти потерпілого і винести його на вулицю. Ну, найбільш складним завданням, напевно, був пошук, тому що в задимленому приміщенні майже нульва видимість, і потрібно досконало оглянути всі приміщення, всі закутки, де, можливо, буде постраждалий схований. І... Поставлено задачу і виконали. Підготовка пожежних триває 4 місяці, із них один місяць стажування в підрозділах. Тобто пожежні відправляються до замовників, до підрозділів і проходять стажування. ...готують майбутніх пожежників, інших робітничих професій служби та підвищують їх... ...кваліфікацію на базі першої державної пожежно-рятувальної частини. Тут в будівлі для цього облаштовані два останніх поверхи – диспетчери, матроси-рятувальники... ...водії спецмашин, водолази тощо. На заняття для майбутніх командирів відділень оперативно-рятувальної служби... ...цивільного захисту роз'яснюють, як користуватися автоматичним... ...дефібрилятором, який сам віддає голосові підказки рятувальникам. В лавах служби більше бійців, а значить, має бути і більше командирів. Тому командування. «Мене сюди і відправило», — говорить Євген Горбов, який в надзвичайній службі більше шести років. На курсах підвищення кваліфікації чоловік навчається три тижні. «Увагу приділяють медичні підготовки, тактичні підготовки, при роботі з електроприборами, при ДТП, при роботі з ІЗОТ, газодимозахисна служба. «В основному і на командні, тобто ми вже будемо виступати не в пожежний, а в командир відділення і ми будемо відповідати за людей. Тобто не тільки треба розуміти, що треба, потрібно робити, а і надавати команди своїм пожежним». Курси, в залежності від напрямку, тривають від двох до чотирьох місяців. Олександр Гурдієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.